السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی ویڈیوز اور پکس پہ اردو لگا سکتے ہیں سو so, آپ کا ٹائم ذائقہ بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں so, سو دوستو دوستوں دو ایپ ہمیں ضرورت پڑے گی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اس کا نام ہے کائن ماسٹر اس ایپ کا میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ نے سب سے پہلے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے سو so, ہم اس ایپ کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد یہ اس طرح کا نظر آئے گا آپ نے پلس والا آئی کر دبانا ہے اور آپ جس ریشو میں بنانا چاہیں اس میں بنائی میں نائن ریشو سکسٹین میں بنا رہا ہوں سو so, so, آپ نے سب سے پہلے میڈیا میں جانا ہے اور یہاں سے اپنی وہ پک ایڈ کرنی ہے جس پہ آپ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں سو so, میں یہاں سے ایک پک ایڈ کرتا ہوں یہ پیک ایڈ. سو ہم نے یہ پک ایڈ کر لیا یہاں سے اس کی ٹائمنگ آپ سیٹ کر سکتے ہیں جتنی سیکنڈز پہ یا منٹس پہ رکھنے چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں سو ہم نے اسے سمپلی چیک کر دینا ہے یہاں سے اور یہاں پہ یہ لیئر آپ سے نظر آ رہا ہے لیئر پہ آنے اور میڈیا میں آنے میڈیا میں آنے کے بعد آپ یہاں سے دیکھیں میں آپ کو ویڈیو کا لنک دوں گا ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گرین اسکرین ویڈیو یا آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں گرین اسکرین ویڈیوز وتھ بلیک یا بلیک سکرین ویڈیو اوپر لکھنے بھی اردو ٹائپ میں ہو لکھائی ہو اور آگے آپ وہ سونگ کا نیم بھی لکھ سکتے ہیں وہ سونگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں میں آپ کو اس سونگ کا ڈسکرپشن میں دے دو دوں گا لنک سونگ نہیں ہے یہ ایک آپ یہ دیکھ گرین سکرین ویڈیو آ گئی یہاں سے اسے ایڈجسٹ کر لینا ہے اسی طرح ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں دیکھیں گے کروما کی کروما کی والا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ٹیپ کریں گے اور اسے انیبل کر دیں گے انیبل کرنے کے بعد دوستو دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہے یہ گرین سکرین ختم ہو گئی ہے اور یہ نیچے والی سکرین پہ آ گیا ہے پیک دکھا رہا ہے ہمیں اور لکھائی نہیں ختم اور اس کے ٹرانزیشن ٹائم ہم نے اس کے برابر کر لینی ہے ڈیوریشن اور یہ ہماری پیک کتنی اچھی تھی ہوگی یہاں سے ہم ویڈیو سٹارٹ کریں گے دیکھیں کتنی اچھی ویڈیو بن گئی ہو اسی طرح آپ کوئی بھی پک لگا سکتے ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ایسی ویڈیوز نہیں آنے والی ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں اللہ حافظ